Вона мене колесала, дала мені ритмі. Напевно соловолі не забрати мене подала. Вона напевна може більше і від на наломаними дорогами прийде завжди до тебе. Однокласники Дмитро Брушнівський та Вікторія Петрук повторюють слова пісні гурту Калу Стефанія. Цю композицію вони виконують на концерті для українських військових, які лікуються у шпиталі. Пісню обрав дев'ятирічний Дмитро. Вона мені подобається, я її вивчу. Кожен день, можу сказати це. Її співаю з зранку. Разом із Дмитром реп-частину пісні виконує Вікторія Петрук. Ми дуже довго вчились цю пісню, сценарії придумували. Ну, я, звичайно, трохи захрипша, але співати можу. Цю пісню ми будемо виконувати вперше. Мені ніде не співали пісні. У коридорі поруч інші учасники концерту повторюють свій номер, співатимуть пісню «Гей hey, Соколи». Віталіна Шевчук на концерті для поранених військових виконає дві пісні. Я буду співати сьогодні мол... молитву про Україну та незламну пісню. Дуже подобається співати, і я буду не одна виконувати незламну пісню. Вчителька 17-го ліцею Ольга Шевчук каже, захід для військових планували кілька тижнів. «Діти збирали, збирали подарунки, збирали речі, збирали солодощі і дуже хотіли побачити це все, тому що одне, коли ти чуєш, а інше, коли побачиш, я думаю, що теж дуже зміниться ставлення дітей до, до людей і взагалі до подій. Тому готувалися, готували, підготували і пісні, і танці». Для концерту учні ліцею номер 17 підготували дев'ять номерів та вірші. За словами заступниці директора з навчально-виховної роботи початкової школи ліцею номер 17 Ольги Медведюк, школярі їхнього ліцею завжди долучаються до допомоги українським військовим. Майже 9 років, скільки триває наша війна в Україні, постійно підтримують наших захисників на передовій. Ми передаємо обереги, передаємо солодощі, листи, знаючи, що в госпіталі лікуються наші хлопці. Вони вирішили, виявили велике бажання приїхати сюди і тепло, яке вони передавали оберегами, листами, привезти особисто. Для військових діти також привезли печиво, солодощі та одяг. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.